Denuntorul lui Mihai Lucan, audiat la parchetul general, în urma unei plângeri a medicului. Mesaj exploziv al uzristului: Nu pot fi intimidat. Deputatul Remanuel Ungureanu s-a prezentat marci la parchetul general, el fiind citat în lecturi cu o plângere penală pe numele său depus de medicul Mihai Lucan. Emanuel Ungureanu este cel care l-a denuncat pe medic la dicot, iar în urma acestui denunc Lucan a fost pus sub acuzare pentru delapidare. <fie> Ulterior, medicul Mihai Lucan a depus la parchetul general o plângere penală împotriva lui Emanuel Ungureanu, pe care îl acuz de sevâr sub infracțiunii de compromitere a intereselor justiciei. Plângerea este făcut de inculpatul Mihai Lucan, cel care a traficat organele mai multor români, pentru faptul că a subliniere fi compromis interesele justiciei. Eu înțeleg ce interesul justiciei este acela ca un om care cunoa subliniere te fapte de natură penal, să le spun public. Mai ales ce eu am făcut acest lucru cu mulți ani înainte, în calitate de presubliniere dinte al unei asociaci, am făcut acest lucru sublinierei în calitate de jurnalist, mai apoi în calitate de deputat. Mesajul meu este foarte limpede. Eu nu pot fi intimidat. Eu nu vorbesc doar despre o persoană, în cazul de fac Mihai Lucan. Eu vorbesc despre o lume. O lume a unor dumnezei medicali, care sublinierei au permis, din cauza capacitilor de a vindeca, să sublinierei creeze un sistem relațional inclusiv la nivelul patronatelor unor televiziuni, la nivelul unor subliniere fii de parchete, subliniere fii de servicii, oameni din structuri ale armatei, fo subliniere tii subliniere fii agenciei antidrog, deputați, senatori. Au creat o recea de protecție care funcționează înc foarte bine, a declarat Emanuel Ungureanu, la intrarea în sediul parchetului general, conform Ager <fie> În plângerea de pus la parchet, medicul Mihai Lucan susține ce Emanuel Ungureanu le-a dat jurnal tilor informații trunchiate i manipulatorii cu scopul de a crea o presiune mediatică asupra instanțelor de judecat sublinierei de a asigura succesul acuzării. Lucan mai spune ce persoane din cadrul anchetei au divulgat date sublinierei informații nedestinate publicit ci referitoare la actele de urmărire penale din dosarul deschis la Nicot. Plângerea depus de Lucan vine după ce deputatul Emanuel Ungureanul a acuzat pe medic de corupție, sublinierei trafic de organe la Institutul de Urologie sublinierei Transplant Renal Cluj-Napoca. Lucan lua mic sublinierei din aerul din institut. de la lifturile care s-au cumpărat până la bancomatul de cafea. Exista un circuit al sublinie PG, declara, pe 4 ianuarie Emanuel Ungureanu, după o vizit la Dicot. Medicul Mihai Lucan este cercetat de DICOT într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane lei, el fiind suspectat, printre altele, ce-a transferat ilegal la clinica sa privat aparaturi ce Institutului de Urologie sub i Transplant Renal Cluj-Napoca.